الواحد زهق زهق وتعب يعني يلا كان زمان الواحد مسافر دلوقتي عمال بيجرب اكل جديد وياكل لقمه حلوه بس كمان جت كورونا ونيلت الدنيا واللي يحلهالك انت مين؟ ملكش دعوه انا ليه انت كل اللي عليك تعمله ان انت تروح مكان واحد بس اه ما انت مش عامل لي الحياه تجارب وانا بحب اجرب هو مكان واحد وعشان تعرف شكل المكان ده ايه روح افتح باب اوضتك دلوقتي يا عم انت مين والله بحب اشوف حاجه غريبه ايه اللي بيحصل الواحد إنه بليلة فرش يبيض الوش ويخفف الكرش ويطول الرمش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن الحياة تجارب وأنا بحب أجرب أن هاخدكم وهنجرب تجرب تجربة كتير قوي مننا نفسه انه يجربها هي تجربه السفر حول العالم بس النهارده هنعملها في مكان واحد بس كله موجود في المكان ده في القريه العالميه النهارده كمل الفيديو للاخر وانت تشوف كل بلد احنا هنروحها ونزورها ايه اهم حاجه بتميزها احلى اكله فيها ايه طباعها ايه ثقافتها ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه يلا بينا أما حاجة بتميز تركيا طبعا تركيا من البلاد العريقة والجميلة اللي انت وانت ماشي فيها تحس بعبق التاريخ هنا في القرية العالمية بيجيبوا كل المنتجات التركية وبيوريك ايه ثقافة البلد بتتعرف اكتر على ثقافة البلد وبعدين بتروح بقى بتجرب كل اكلة حلوة موجودة فيها فحتى بص يعني جايبين حاجات من الشوق العثماني زي ما احنا شايفين هنا البازار يعني الوار وشكلها جميل جدا وحاجات كلها منتجات تركية موجودة هنا في القاره العالمية طبعا الدندورمة التركي المشهورة دي كلها حاجات بتميز تركيا طبعا غني عن التعريف التركيش ديلايتس التركيش ديلايتس دي من الحلويات اللي هي التركية يعني نشوف كده مع الراجل لو يخرج خلينا نجرب واحدة كده سفلقة can I try Turkish delights yes of course which one you want to try anyone yeah. I'm new to Turkish delights so I want to know you're from Turkey you didn't try, try I tried in Turkey in Istanbul this is the Turkish delights yes. huh? where are you from uh, Turkey I'm from Turkey from where in Turkey do you know mola no do you know Ülgen İspetir no I only know Istanbul Ankara I went before Antalya Antalya of course I'm near Antalya two hours away you are near Antalya yes amazing what is the best food you are having there uh, like depends of, like you know the, wine leaves? Hmm. the, north side, like the vine what leaves the and then we got oil, oil and really famous over there very amazing good. this one is very good thank you bro welcome. baklava baklava النهارده هشتري البقلاوه بالايس كريم يعني انا بحبها الاكله دي يعني بحسها ان هي أوه. اوكي نو جلوكوز فور فور ايس كريم واو اميزنج بيقول لك مفيش سكر مفيش جلوكوز بس كله في الايس كريم حاجه فاخر على الاخر اللهم يا ربي يا ربي شو بقلاوهن غزيله والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله محمد يا رسول الله ايوه <تصفيق> ايوه دلعنا يا دلعنا. <تصفيق> <تصفيق> الله الله الله الله <تصفيق> <تصفيق> <أهمت يا رسول> الله الله الله الله الله الله الله الله يلا بينا نلتهمها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> احلى يعني انا الله أحلى حلويات موجودة في تركيا، أنا بحبها البقلاوة بالأيس كريم. بصوا يا جماعة بصوا بصوا بصوا بتبقى عاملة إزاي البقلاوة بالأيس كريم. يعني بقلاوة عليها فستق وأيس كريم وشغل عالي جدا جدا جدا. ممم. كمان مم. الميزة اللي فيها إنه ال. السكر بتاع البقلاوة ظبطوا أول آيس كريم ففي الجون لازم تجربوها دي أي حد يروح لتركيا لازم يجرب الأكلة دي مم. دي دي من الاكلات اللي انا بصراحه عمري ما جربتها بس شكلها زي قواقع البحر او المسلز بالانجلش مهربه وحار اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اورجينال بابا اورجينال انتبيوتيك نيوكليار بومبو حلو اود وبعدين حاطين عاملينها برز ازاي المحار فيها رز حلو يا جماعه جربوا المحار دي اسمي تركيش محار تركيش محار بابا تركيش محار جربوها يا جماعه حلو قوي طبعا الايس كريم التركي معروف في العالم كله اتفضل بص هيعمل ايه ده اوعى اوعى تاخد واحده اوعى ايوه اللي بعده طبعاً اليمن من أهم البلدان اللي أنا بصراحة نفسي أجربها يعني نفسي أزورها ونفسي أجرب الأكل اللي موجود فيها في اكلات كتير قوي شبه الجزيره العربيه طلعت من اليمن فانا النهارده عايز اشوف ايه اللي موجود في اليمن وايه اهم حاجه بتميز اليمن يلا بينا لا لا لا لا لا. السلام على اهل اليمن الكرام السلام ورحمه الله وبركاته كيف في الحال يا الله طيب؟ وعافيك والله بخير اللهم صل على النبي بص يا جماعه يعني هنا كل القريه اليمنيه اهم حاجة بتميزها انه كله بيبيع عسل واضح ان العسل حاجة مميزة جدا في اليمن وانا سامع كده قبل كده يعني فيلا بنا بقى نشوف نوع العسل كده على كل واحد ايه نوع العسل لديك عسل صدر ربيعي هذا يقطف في الشهر في فصل الربيع في مناطق اللي توجد فيها الصدر يعني نسبة صدر في بوت تتجاوز من 20 الى 30 او 4% تقريبا ارقام تقريبية يعني يسمى في اليمن سدر ربيعي يعني سدر ربيعي عليه الزهور يعني. يعني يستخدم الاسره بشكل عام سواء للطفل الكبير صغير في الاسره يعني يعتبر مميز ايه اه بحكم انه خفيف على المعده عندك السدر الجبلي السدر الجبلي اه ثقيل اه مذاقه حار شويه لاذع اه يعتبر اه للجهاز المناعي العضلات للذاكره طب ما تورينا اجرب كده معايا يعني بالعافيه مش يا نهار ابيض يا جماعه الحاجه انا مش حاكل الله العظيم <تصفيدي> الله بسم الله ما تشوف ما شاء الله حتى لو نجي شفاف جاي ما شاء الله مذاقه طيب بالعافية. أمم. طيب ان شاء الله. بالعافية عليك. حلوة والله يسلمك يا رب. آه طبعا يعتبر ملعقة من هذا تاخذ لك كورس فيتامين طبيعي. اه يا جماعة ده طلع العسل في اليمن طلع علم يعني. لا ما شاء فيه الله في علم بيدرس في اليمن بسبب العسل. نتكلم عن السمر، السمر، والسمر اصناف كثيرة جدا وافضلها اللي تجيب من المناطق البرية. آه يقطف في شهر سبعة. ايه؟ يتميز على انه مشبع بالحديد والمعادن للدورة الدموية، مشاكل كبد وظائف آه كثيرة. ما شاء الله. فضل. عندك العسل اللي هو الحار ده العسل الحار موجود انا انا احب اجربه عندهم عسل يا جماعه بيحرق يعني العسل نفسه أه بيحرق بتحس انه بينزل كده بيكوي الموضوع كله بقى بيظبط العمليه كلها جوه. سماعة عسل الصال، عسل الصال هذا مذاقه مذاق عسل طبيعي، يعني اول ما تدوق تذوق عسل. شكل شاء الله، شايفين يا العسل. في حراره، حراره قويه جدا طبعا، ممتاز جدا القولون العصبي مقوي عند الرجال، مم. اللي بيعرس مره ثانيه بالعافية عليه. اللي بيعرس يعني اللي بيتجوز مره ثانيه بسم الله. اللي بيتجوز مره ثانيه فعلا. الجوز مره تانية يا جماعه عليه من عند الرجال 100% حار جدا كيف شفت الاسبوع استنى كده استنى اشوف اه <تصفيق> يعني يعتبر من افضل النحل في العالم ما موجود الا في اليمن طبعا شايفين العسل يعني هنا ده ده بيت النحله بصوا صغير ازاي بصوا النحله صغيره ازاي النحل حجم حجم الخلايا صغيره يعتبر <تصفيق> <تصفيق> ميزه <تصفيق> على <تصفيق> انه النحله صغيره طب هتدي المشاهدين بقى خصم بقى اللي يجي لك اكيد بيت <تصفيق> العسل اليمني الاستاذ محمد بيت العسل من اللي يجي من جبل خلل الاستاذ محمد على العنوان يا سلام يسوي <تصفيق> له خصم وسعر طيب ان شاء الله يليق بمكانته ومكانه الاستاذ محمد الله يسلمك يا رب الله يسلمك يا رب اهل اليمن الكرام سلام الله عليكم اهم حاجة بقى بت يعني زي ما شوفنا اليمن اهم حاجة فيها العسل وزي ما احنا شايفين هنا في القرية اليمنية في كل التوابل يعني دي اهم حاجة بتميز اليمن التوابل بتاعتهم والعسل بصراحة حاجة رائعة والموضوع جميل يعني تيجي تتعرف على ثقافة البلد والشكل بص هناك كمان بيعملوا خناجر طبعا الخنجر اليمني السلام عليكم سلام ورحمه الله يا هلا انا بس شفت الخنجر اليمني بشوفه من زمان عايز اعرف ليه مثلا معكوف كده ليه ليه في الشكل ده ايه بي... في عندنا انواع عندنا النوع الحضرمي الحضر... النوع الشبواني النوع الصنعاني أوه. في عندنا نوع يسمى حق الساده اللي هم القضاة الفقهاء هذه اللبس الصنعاني اللبس الصنعاني اللبس الصنعاني هذه اوكي هالي. طب... ثاني شيء عندك اللبس الشبواني هذا اه ده كل واحد ويعني كل منطقه وليها كل لبسها كل منطقة لبس. و... ليهم لبس معين طب ليه ليه ده شكله كده وده شكله كده وده شكله كده شوف من ناحيه الشبواني عندك تنوق هذا شوف هذا بيضاني شوف اهم شيء انه يختلف الراس هذا طب انا يعني لو مسكت واحد كده بس عايز اشوف شوف اطلع بصوا يا جماعه أه. ما شاء الله هذا يسمى الخنجر الشبواني اوعى أيوة. وهي حاجة جميلة الراس يا جماعة هنا بيعملوها مختلفة يعني بص الراس ده شكل غير ده شكل غير ده وهنا بص الخنجر ده كله مرة واحدة يعني معمول كله من من حته واحده طبعا ده بقى بعد كده وبيلمع وبيبقى اكيد إيه اكيد بس احنا عشان كده لان احنا في دوله الامارات ولا في اليمن من ولا ماء اه والله مش سنين. بص يعني دوله الامارات منبهه عليهم انه ما يبقاش ما حد لانه مش مش محل بيع اسلحه بس هو ديكور يعني سلمتم يا شباب الله حبينا نأخذ فكره ونعرف ايه الموضوع تسلم شكرا آه الله يسلمك يا رب اهل اليمن الكرام الله نيجي افريقيا من غير ما ناخد فكره عن البن الاثيوبي طبعا احنا كتير قوي بنسمع عن البن الاثيوبي ويعني انا بصراحه عن نفسي ما كلتوش او ما شربتوش في اثيوبيا يلا بينا بقى نشوفه في اثيوبيا طبعا اول ما دخلنا اثيوبيا آه زي ما احنا شايفين البن بص بتحمصه تحميص يدوي يعني مانيوال. وبعدين هنا شكل البن والله شكله حلو الريحه كمان حلوه قوي فيلا بقى نجرب البن الاثيوبي ايه احسن حاجه فيه احسن بن ده في العالم يعني احسن بن اه البن الاثيوبي يا جماعه اه بتسموه ايه في اثيوبيا البن؟ نعم وإيش تسموه تسموه ايه؟ بنة بنة البن في اثيوبيا اسمه بنة طيب أنا يريد واحد كوب من البنة. أنا أشرب بنة النهار. اسمه جبنة. جبنة جبنة. حسنا من العربي كده شوية. جبنة وبنة. طبعا البن الأثيوبي يا مروه لأهلي فريق البن الأثيوبي ده. ماشي تبدو شهية ولذيذة. يا سلام. او على على راسي ما بدي افنادر ولا اعيش او البن الاثيوبي أثبت كفاءه بيضرب في الدماغ على طول بس انا بحب البن المصري القهوه التركيه المصريه تعرفيها شربتيها <تصفيق> ها دي, دي, تقيلة أوي دي تقيلة قوي دي تقيلة قوي يا جماعة دي اصلا احنا إذا بنحس بوجع الراس ايه ما بناخد بنادول ما بتاخدوا بنادول لا لا بنحمص وبنسوي ظهر حمصوا وتدوها على طول ايوه ايوه حلوة قوي أيوة. على الدماغ على طول حمصوا ونديها دي بعد البن الأثيوبي بقى يلا بينا نشوف إيه تاني موجود في أفريقيا شكلها حاجات كتير أفريقيا متنوعة بالثقافات البلدان يعني برضو اللي حدث ولا حرك تاريخ بقى كبير وثقافات والله حلو الجلبيه بتاعتهم دي لونها الوان اذا بتحب كثير حلوه ده اسمه ايه ده هذا اسمه بنسميه عندنا بسوريا مشلح مشلح بيلبس زي العبايه فوق الثياب كثير حلو اوكي الشغل مرتب حلو والله شكله حلو ده وعليها خصومات حلوه كمان اتس حلو جدا من مصر؟ من مصر يا مصر ام الدنيا حبيبي الله يسلمك يا رب سوريا الشقيقه حبيبي الله اشكرك طبعا سوريا مشهوره باللبنه وطبعا بقى ايه اللبنه <تصفيق> نخلل حاجه فوق الجميله و باليله بالبالو هذا الرمان تفضل دو رمان دو رمان دو قدم بيروح, بيروح الغام وبشيل الهم بيحش بنور الوش <تصفيق> يا بنت اهلا وسهلا تعال نشوف ايه البليله في بقى يا طيبه البليلة خلي ريس مال باليله وثنى وينك وينك يا مهند؟ وهي اسمها البديله، بديله بلبلوكي ويا مسلؤكي والحبايب طعموكي يا عزيز قلب رنجديز ولا تخلي ولا واحد غليب اي بديله بلبلوه بالملح والليمون هذا آه زي حمص الشام ده بليلة بليلة بليلة بليلة. إذا كان يا أبي حمص الشام حمص الشام ويعيني على الشام أيوة ويعيني على مصر يا لهو وتحية مصر يا أبي حبيبي أليس يا رده حبيبي ما بدك من أهلي قول بده يا ميت مرحبا أنا عايز أدوه طيب عايز أدوه فضل انا ما ينفعش افوت حاجه من غير ما ادوقها ما بعرف والله أسألو شو بدو؟ <تصفيق> إيه؟ وهي البليلة بالبلوكي ويا ما شويه كمون وملح وبهارات بسم الله بسم الله, بس بسم الله. يا ويري انا حلبسه انارلك حلبسه يا باشا حلبسه سلام <تصوصلي> بلال الشعب السوري حلوه والله أنا بصراحة أول ما دخلت القارة السورية حسيت إن أنا فعلاً في سوريا. سوريا برضو يا جماعة مشهورة بالزعتر. الزعتر السوري من الحاجات اللي مشهورة في سوريا. هنا ده بيعمله مع خلطة. وفي كمان الأجبان دي لبنة ولا جبنة؟ عندي ألبان وأجبان. عندي جبنة بالنعناع، جبنة ملكية، جبنة بالزعتر، جبنة سبايسي، وعندي جبنة بيتزا. أوكي. جبنة سبايسي ولبنة بحبة البركة، ولبنة بالبيتزا، لبنة بالرمان، لبنة بالزعتر، لبنة بالمقدوس. عندي مخللات سورية شغل الشام. والله جميل شام رباط ومخللات قرى السوريه مليانه يا جماعه كرز زيت زيتون ما شاء الله <تصفيق> ده بيعمل إيه ده ده بيعمل قهوة في الرملة أنا بقى مش عارف أجيب بعد القهوة الاثيوبي ولا لأ أنا خلاص مش قادر اللهم زيدوا بارك أخب اللي ما عندك إيس كافي <تصفيق> موية؟ إيس كافي <تصفيق> <تسيق> <تسيق> ده هنا يا جماعه الاكل التايلاندي هنا عاملين السوق العايم يعني كانك هنا بص هنا في ميه والناس دي كلها ايه على المراكب واحنا هنا ماشيين على جسر زي بالظبط اللي في تايلاند عامل هنا نفس المحاكاه هنا كله بقى مديه اكل يلا بينا نغوص بقى في الموضوع، لازم يا جماعه انا اشوف برضه عشان اجي اشوف اخله اكله هنا كله تايلاندي، والله تجربه جميله، يعني كانك فعلا سافرت وجيت بلد ثانيه وبتاع، وك... كاني ماشي في تايلاند، كاني ماشي في بانكوك بالظبط. انا هنا اخترت ان انا اكل الاخطبوط او الاخطبوط المعمول على الطريقه التايل هن... التايلانديه شكله مشوي كده هنروح نشوفه دلوقتي نبص عليه. هنا يا جماعه احنا شايفين الاخطبوط اهو حاطه على الشوايه. وعمال بقى بيدلعوا ويشتكوا عشان نشوف بصراحه هتبقى اول مره تجربه لي ان انا اجرب الاخطبوط المشوي فيلا بينا نشوف شكله بقى هيبقى عامل ازاي هنا ده شكل الاخطبوط اهو بص بيبعمل ازاي شكله مشوي هو كله ومعاه صوص كده مش عارف انا ايه الصوص ده بصراحه وحته لمونه يلا نشوف انا مبدئيا هبتدي احط الليمونه على المصلحه دي كلها عشان ايه نضيع اي حاجه في اي إيه مصلحه بسم الله ده طعم عامل زي الصوبيت ايش يا رجاله يلا بينا <تصفيق> عاملين يا بيه ده عامل زي الصوبيت بالظبط الله دي حلوه بس حادقه اوي العيش دي, كل دي كله حراق بس ده حلوة الله ده طعمه حلوة اوي بصراحه انا هحط عليه كله اهو و ايه؟ ونتغابة بصوا عامل ازاي بيشرشر طعمه عامل زي السوربيت وحلو قوي حلو حلو حلو البلد اللي بعديها يلا بينا طبعا الهند من البلدان اللي حدث ولا حرج طبعا من يعني فيها كل حاجه مختلف ثقافات زي ما احنا شايفين الاقمشه بجميع الوانها طبعا الهند بتتميز بالالوان الجميله والفقع يعني حتى بص الموبيليا ستايل هندي عملها بالالوان شكل بقى بص كل الأقمشة الهندي والطرازات التطريز الهندي حاجة رائعة جداً نتعرف بقى على البلد على شكل البلد بس احنا كمان بقى هنبقى محتاجين ناكل فدلوقتي بقى هنروح نشوف ايه اكل الشوارع الهندي بقى اللي هو كله نكهات وكله سبايسيز والحاجات دي كلها ونشوف ايه احلى اكلة هندي موجودة هنا بقى هنيجي نجرب السموسه الهندي السموسه الهندي دي اكلة شوارع يعني زي السمبوسه بتاعتنا كده بس محشيه بقى ايه بطاطس وبتبقى حاميه شويه. This is the street Indian food, huh؟ Yes, exactly. This is Indian street food. Indian street food. We use this for breakfast and tea time. Breakfast and tea time. طبعا الشاي من الحاجات المقدسه في الهند. chai is number one in india exactly اه والله الراجل بيضايفني يعني ادي الشاي الهندي ده اللي هو الشاي الكرك يا جماعه المشروب الرسمي فاحنا هنحط دي جنب دي كده ونعمل زي ما الشعب الهندي بيعمل يا الله بينا هفطر زي ما الراجل قال لي زي ما بيفطروا في الهند السموسه ومعاها الشاي بتاع الشاي الهندي ده شاي بيبقى بلبن طبعا وتوابل وبتاع ومش عارف ايه فبتبقى الموضوع جميل. بسم الله. العجينه حلوه ومحشيه بطاطس سبايسي قوي بس حلوه والله جميل الاكل الهندي مثلا عايزين نبقى نعمل له حلقه مخصوصه الاكل الهندي جميل ونشرب بقى ايه؟ الشاي مع السموسه زي ما بيعمل الشعب الهندي بسم الله. روس لما نخش روس نشوف فيها ايه؟ يلا بينا. دبروكو ان شاء الله طبعا دي الماتريوشكا يا جماعه. الماكروشكا دي زي تمثال كده بيعملوه كل الاحجام ودي لك دي علامه ال السعاده وال يعني وال... والثراء ان انت يبقى عندك فلوس كتير وعلامه السعاده ده بروباжаловай русская косметика зубная паста органический с отбеливания очень классный из России انا قلت لها بس تقول اهلا بكم في روسيا ده كان طويل قوي تجربه جميله ان انت تلف حوالين العالم كده وتشوف الثقافات المختلفه والدنيا المختلفه يعني حاجه بصراحه جميله خلصنا ولفينا ورحنا وجينا شفنا بلدان كتير ولفينا على تقريبا اغلب دول العالم اللي موجوده طبعا في القريه العالميه متعه السفر ما بتنتهيش وتجربه السفر دي من احلى التجارب اللي الواحد ممكن يعملها في حياته لغايه هنا تجربتنا خلصت اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا شفتوا حاجة جديدة جربتوا حاجة جديدة لفيتوا معايا بلاد كتيرة وتعرفنا على ثقافات وأكلات جديدة اكتبلي بقى في الكومنتس عايز تشوف ايه تاني تجارب جديدة تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده وسبسكرايب للقناة لو انت لسه جديد فيها اشوفكم في تجربة جديدة يوم الجمعة الجاية سلام